Жительку Миколаєва обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України. За виправдовування дій країни-агресорки та за несанкціоноване поширення інформації про захисників України. За ці правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі. Чергове засідання з розгляду цієї справи відбулося у Заводському районному суді Миколаєва. В обвинувальному акті вказана низка епізодів. Дописи у соціальній мережі спрямовані на підтримку дій російських військових та інформації щодо розміщення підрозділів збройних сил України. Четверком шесть вечером в другом уроке я нахожусь в турне, запустил мобильный телефон, мессенджеры, телеграмм. За вами в чате, где все, я в махматичке, где все до него разместила Я, наверное, какая-то нормальная женщина. С каким удовольствием я смотрю, как работает российская военная техника. А что мы ее не передавали на чувство? Кто имеет вожащую репутацию, может проходить с лицу? Она умлачится, учит меня, учит меня, учит Інших захист металті статті 14 кодексу України, який вноситься до категорій особливо тяжких. Необхідно врахувати обставини, що на сьогодні затримано осіб, які створили телеграм-канали для збору інформації про місцевої ЗСУ, не потрібен на такої по інформації, вважаючи, що здійснюють збройну агресію проти України. Тому машина може надалі поширити телеграм канали казану інформацію. За тим того, знаходиться на волі, принаймні можливості припинити вчинення для злочину, цього не зробили і її буде. Припини лише працівниками здобуту прошу опитання задоволітик надовжити срок тримання під Варту Яременко та Васильову в нашій заседі. Прокурор е, вказує, що Яременко має про російську позицію, не затримана осіб, які створили телеграм-канал, а також самостійно не припинила свою злочинну діяльність. Одна. Mm -hmm. е, особи, які створили телеграм-канал, вони можуть переховуватися тривалий проміжок часу. І що не може враховуватись про запобіжний на захід. Навіть можна припустити, що їх взагалі не буде встановлено та покарано. Щодо про російських позицій, то на теперішній час Яременко вона все добре вдумала, категорично змінила свою позицію поряд з цим. Останній коментар, який вказується в опонувальному акту, він датується 26-м. 06-22 року, а затримана Яременко по суті 8-го, 07-го через 21 добу, що для соціальних мереж є досить тривалим промежком часу. Принесу постанову. Голопитання сторони винувачення про розвитку справу в запритому судовому засіданні та продовженню строку дії біжзаходу ухлік тримання під вартою задовольних